Pronto che ti kepi suo na picha to je fra má hermana si ninja da Je ja, že som boss bitch Mám byť soké A aj veľké boots V jednej ruke vodku A v tej druhej juice Tie najväčšie hoops Každý deň je žúr Sexy party mood Sorry, že som cool Štaňte sami pozícii LGBT pochody Žiadne morálne hodnoty Odľudám Mahamaty ablu dareom ablu dareom ablu dareom ablu dareom ablu občanov, vždy dareom ablu dareom ablu dareom million dollar up channel zdeka katsa letal Chť mi za to že som mi ja, za co že soms slati na Boka prvna pochola bri však kde sa mi LGBT pochody žea nemorálne hodnoty odľda koli takký makoty spejeme do zahoby žea nemorálne hodnoty odľda Pluskačacia papula Vyzerám jak bábika Každým už doteká Fotoshoot na Onlyfans Prachy na nový Benz Tá najväčšia stoka Som piča roka Žiadna hamba, žiadny šejm Riešim čísla, riešim fame, Robím veľa hluku Mám tak super condo, mu my bez sexy rock yes. Po prebitle noci, hey. tak to je deň. Šade sami budete LGBT pochodiš, ja nemorálna hodna ty, odlúderiu. Call it like my coffee do zahobiš, ja nemorálna hodna ty, Ďakujem